يا تباشر الفرح بغير ليله هضي فكري وابتدى نظم الجزالي الفرح في زواج اخويه تحت الجزيله حبل يوسف الشهم قرم الرجال الرجالي يا تباشر الفرح في خير ليله، هذي فكري وابتدا نضم الجزالي، في زواج اخوه الجزيله، عبد يوسف الشهم قرم رجالي فرحتك يا قلب خذ فرحه جميله، يا عميد المرجله ضرب انفعالي، هذي احروب الشعر بالحالي شله، من صنفوقي صادق احساسي وخيالي، عبد الرحمن اخوك الامير الجزيله، لك مبروك اعتبره قلبي فيلا يا عسى الافراح لك من عمري فالي وانت يا يوسف قصه الجميله تاج راسي واسندي في حالي فالكرم والطيب والسر النبيله اشهد انك صرت مضرب للمثالي، اشهد انك صرت مضرب للمثالي يا عضيد ومحزم ذخر القبيله دون ربعك ما تفكيش الا الثقالي نسلي شيخ باشر الفرح في خير ليله هذه فكري وابتداء لما الجزالي في زواج اخويا ابتعت الجزيله عبد يوسف الشهم قرم الرجالي فرحتك يا قلب اخو جميله يا عميد المرجله ذو انتعالي هذه احرف الشعوب بالحال شيله من خطوق صادق إحساس وخيالي عبد الرحمن اخوك الابيات الجزيله لك ابارك فرحتك واغلى منالي ألف مبروك تاج راسي وسندي في كل حالي بالقلم والطيب والسير النبيله اشهد انك صرت مضرب للمثالي ياعضيد ومحزن ذخر القبيله دون ربعك ما تفكش الا الثقالي نسلي شيخنا